الحمد يا الله يطلبوا فيهم بسم الله مشاهدينا هذا شحال مشات دقايق؟ في السن هذا؟ ها ها ها ها ها زين شبارك الله شحال عاطين هنا لا ما الله شحال هنا شحال مساء ثلاثة مساء ثلاثة زيان بيشري حول راسك. الله العيد زيان ها كلمه الله كلمه الله كلمه كلمه الله كلمه الله كلمه الله كلمه وصلت كلمه الله هذا دير عطاونا 35 35 ده دابا اعطونا 33 33 جملة هي يلاه بسم الله الله اقول ما شحال عطاوك الناس؟ الخير؟ الله الله كيفاش سيدي؟ بخير الخيرات؟ هذا جوج بجوج 32 ونص الواحد هذا 37، هذا 34 مزيان شويه لا؟ ولكن جيتي ما كاينش الغلا، ما شويه شويه ما كاينش الغلا زياني. لا لا راه مزيانين والله لا رخاص الحمد لله مزيان مقارنة ركين اللي في المقارنه راه كاين على المعلومات الله يجازيك الله يحفظك شحال عطا ولاد اخويا؟ سن؟ اثنين اثنين زين تبارك الله شدك صدق يلا ناخذ اليد ديال الوالد ديالك يا كانيه الله يستر خو خو راه انت لا تقلق الله يستر عليك الله يستر عليك خويا والله او ياسين ديما خاصك تكون في المشاركه ديما الله يحفظك او ياسين والله ما 40 الحمد لله جينا العيد العيد زينه دابا الحمد لله الثمن شويه كان 35 30 كله وتمنه، كاين اللخروف غيوصل إن شاء الله لربعين، ولا كتاب غيوصل إن شاء الله ها آه هذا ألفين درهم هذا تمن زوين المسكين تا هو غيعيّن إن شاء الله هذا العام. كل شيء زين الحمد لله الله يحفظك، الله يحفظك خويا مرحبا. سلم لي على الرباطي. تهيّة <تحيق تحيق> لجميع المغاربة خارج الوطن وداخل الوطن، تهيّة للناس الجزائر جميعا. الحاج المختار. أفين الحاج مختار جديد السوق كذيل <تصفيق> كسب ديالنا شذي <مش مش> شاج ولا مازل مازل يا ريت إن شاء الله الله يستخر. ثلاثة هنا خاطر عليك عبد العيسى. خاطر ألف وسبعمية درهم. ألف ألف طالبة فيها ولا طالبة؟ يلاه سيدي عليك يا خويا لقينا لقينا هكا أنا خويا تما تما تما تما تما تما تما تما تما تما تما 36 تما تما تما تما تما تما تما تما <تصفيق> <تصفيق> <سيرة عميّة> <تصفيق> سير سير خلي دوزك حيد أنت حيد ما بغيتيش تبان شحال شحال 36 شحال بغيت تبيع؟ ب 40 ألف ريال باش تبيع؟ مغليتيش؟ ها ها اه اه اه اه اه قناة ابوه بالرحمة اشمي سيرا؟ قناة ابوه بالرحمة اه بيوتي بيوتي بيوتي قناة كتبك كتبك قناة ابوه بالرحمة هذا أه برا من الناس لي ذاك اه اه شفتي اه الحوالات العام غالي بزاف كاين كثر كيدير 40 ديال 50 60 وغالين آه أه أه الله ينسى سيدنا <سؤال> الله ينسى سيدنا. صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي <تضيل> الله يا الله ان شلاته هنا السيشا ها 36 مزيان غير رجعني بو 36 اللي مازال ما بغاش ليك مع شويه صيب مم. صيب تا 37 يلاه لا لا 37 هادا هو جهدهم ها؟ ها؟ آه. <تصفيق> أيوه نقوله شو هنقول فيه مسافر ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي مرحبا هشام مرحبا يا خويا هشام اش اخرى 38 و30 و30 و30 و30 و30 و ####غير_واضح... غير_واضح كول كول# وانت موسى في مستوى لم الناس هاد المستش هشام ديالنا مرحبا اخوتي لا الله السوق اخويا لا لي الله اللي عطا الله هو كلشي غادي يعيد اللي واللي ما عندو غايعيد بلا ما يخلعوكم الخير راه الخير موجود الحمد لله كل شيء غادي يعيط غير هو التمر راه كاين شويه وصافي الناس راه معلفه والناس راه خاسره فلوس الله يكون في عوان الله يرحم والديك سي سليمان الله يحفظك شوف عبد العاطي شكاين اخويا السلام عليكم السوق اخويا الحساب على المليح المليح دير الثمن خروف هاد العام راه 18 راه كان شويه الخروف دمجاج ديال 38 37, 37. مزيانه مزيانه بها مزيانه العياد راه مزيان الثمن مناسب الثمن مناسب العياد الخروف هاد العام واخا هكاك الثمن مناسب خرفان زنينين خرفان زنينين وملح خرفان ملاح ولكن كاين العيد لا كانت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الا شرينا شي حاجه ان شاء الله الثمن ان شاء الله الا شرينا شي حاجه ان شاء الله عليكم، انا جيت للعند الدكتور هذا غير خداسي يلاه سيدي مرحبا سريت يا سيدي ياك هذا هاد الناس عباس عباس هو اللي شراهم تا لينا سي عباس 38 عباس هاك غالي اليوم آه. اليوم تحرك السوق <تسن Ottawa> ما دري يا دابا يلا تتحرك دابا هذا النادي هذا واخير الله يحفظك الله يحفظك قال له الله يحفظك طن 33 ونص داخل عليا عليا العين اللي شويه مزرش مزرش حاضرك والله الا تشيريه راه ديالك انا, أنا, أنا ردي ماشي ديال واش ماشي دابا ما فهمتينيش اش كنقولك ما ماشي كنقولك ماشي ديالك انا دابا ماشي ديالك انت كشري هذا شكون لا ماشي واحد وهذا هو اللي كيشري واش شراو هادي الاخرين ما على الاثمنه ديال 36 37 ثلاثه لا مزيان 37 بينه وبينهم 50 درهم والله مرخص ايه, يعني بيه بيه بيه <تصفح> أيه المجموعه المجموعه من هنا؟ هنا هنايا 13 13 بالنسبه <تصفح> <تصفح> أيه للسوق بالنسبه <تصفح> <عن السوق تصفح> يلا حياكم الله أخوي. الله <تصفح> اييه بصيت ديك جبت شي مرحبا واخويا الثانيه دابا واخويا التمر مثلا ما عطاوناش التمر غير التمر اللي بغينا مثلا ما عطاوش لينا وراه الاسعار كاين انخفاض وكاين شويه التمر القديمه مقاداه دابا هاد الحاولي كيجيبو لهاد الناس هذو في المخيمات كلها واش باش كيبيع لا واش كيبيع اللي كانو تدي اخويا والدرويش راه ان شاء الله راه غادي يعيد ما غاديش شي حاجه للديقي هذا ديالك؟ ديالك أنت؟ مزيان السلام عليكم، كيداير أسي؟ مازال ما شريتي والو؟ كيداير؟ السوق غالي السوق غالي السوق كاين السوق؟ كاين الثمن كاين الثمن؟ وا جينا نشوف السوق إلا كاين شي ما كاين شي ثمن من فوق هذا، الثمن كاين الثمن 38 سنه آه ما كتهارش إن شاء الله ندور شي يعني حاجه ان شاء الله الله ما محوليه ما معيزات ما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خصيبي كاين غالي شويه كاين الثمن قليل دابا الناس باقي يجي هنا مازال هنايا خير ان شاء الله خير ان شاء الله على كثير هذا كانت باقله الحمد لله الحمد لله الله يشافيه ويعافيه الله ينصر. كيفاش قلتي لي؟ لاباس عليك؟ هانية؟ الله يحفظك، الله يحفظك، بارك الله فيك، الله يحفظك. كاين الثمن؟ كاين الثمن؟ مزيان يا سيدي، مازال ما شريتيش؟ العود ديالك؟ واش الوالد هذا؟ لا، مزيان يا سيدي، واش دير في السنة هذ كتخدم به هذا؟ سنان الحليب، زيد عادي؟ اه سنان الحليب مزيان الله فيها اسك الله فيها الله شكرا مزيان الله يسخر لك الله يحفظك تستعز شويه شو الله خير الله 37 37 مزيان شحال كطلبوا ان شاء الله أه? لا سحر الله ها نقولوا والله يعاونك الله يعاونك كيفاش شريت يا بوي مسال؟ سيدي باقي ما شريناش كيقولوا 37 اللي عاطينهم 37؟ أييه قدهم يا بوي عزيز يا سبعة و20 مليون احنا كيعاندو هاز راه يصيب معاك واحنا قلنا الله يربح ساعة ما بغاش سبعة ما ديرهاش 10000 قاد قد ما عزيز قاد عزيز عبد العاطي قول لي أنا سميتو قدي غرام قدي غرام 37 هي كاين الله <تسجيل> لا شخصيا باش والله يرضي عليك كل كان ما اسمح شويه شويه الحمد مش هذي شو عزيز قام بالوشعيب باش كاين هذا السن السن, هنا السن. ها يا ولكن نيره ما بيهش ما بيهش نني مزيان نني مزيان هذا يكون تنير اه تنير آه تني آه, اه صافي صافي لا راه باين صاحبي باين راه مشاو واحد خلي اش الله يرضي عليك. وثلاثين. ألف وتسعمية. <تصفيق> <تصفيق> ألف وتسعمية. <تصفيق> <تصفيق> ألف وتسعمية. ألف <تصفيق> وتسعمية <تصفيق> <تصفي> وخمسين. 1950 <تصفيق> درهم <personaje> <تفهم> مزيان هي ينصرو تحيه لسيدنا جلاله الملك من هذا المنبر هذا كنقدموا لك التحيه وكنشكروك وكنتمناو الله نتمناو ليه الشفاء ونتمناو ليه الله ينصرو الله يعمر ربي يسهل عليه وديما مغربي